שבעים שנה ברכונית אני נוסע ומדיט על מה היה אומניה ואך נפשי עוד הומיה מים צדה של הסליחות ירושלים בסליחות מחוף כינרת ואכסים מהמסיבות של תל אביב של הסיפור או שתי מילים להתחבר בחוץ של משורר אני מכאן אני שייך וכל חבר שלי כמו את. אתה פועמת בלבבי אני מזרח מעל כל צורות התחבורה אחריות ל-14% מסך גזי החממה שבט אחים לחיות בארץ ישראל או oh, היום ילדי שואל מה הסיפור